a ru mahad pa ru ai sanguve numbe la sana si vi lu a adera ru mahad pa විහිදී විහිදී විදිලිසිද ලෙසි පනුනට නුම්ඹගේ අවිහි සකරු මට දැක සිතුුණා දැන සිදියතර යන බවස් මමහොම ලහිරු ආහාද ක යමට රරන් අත විඳවති මට දුක සිතුනා මට දුක සිතුනා පළපෙ නොදක තුඹ හඳවා නද